صباح الخير أعزائي المشاهدين مع قناة مستشارك القانوني مايكل بساده المحامي هتعرف حقك. كتير من الموظفين اللي ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية اللي صدر في سنة 2016 بيسألوا السؤال الأتي: رقم واحد أنا متعين على مؤهل معين وليكن أنا متعين على سنوية عامة بس أنا أصلا حصلت على بكالريوس تجارة، هل ينفع أغير؟ الوظيفه ولا لا؟ أعدل وظيفتي بناء على المؤهل الجديد ولا لا؟ ولو ما ينفعش ما فيش أي إستفادة للدراسة اللي أنا درستها ديت خالص، خلينا ناخد سؤالين. السؤال الأول هل ينفع؟ بص مؤخرا وبتاريخ 20/3/2019 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وقال الأتي: يستبدل بنص المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليه النص الأتي. يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل حتى موعد أقصاه أول نوفمبر 2019 إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام هذا القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل باحكام القانون او قبل انقضاء الميعاد المشار اليه وذلك بتوافر الشروط الاتيه: ان يكون الموظف قائما بالعمل منذ التقدم بطلب تسويه حالته الوظيفيه، اتنين ان يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفه المعاد تعيينه عليها، ثلاثة ان يكون اعاده تعيين على وظائف شاغره ومموله بموازنه الوحده، اربعه عدم طلب الاعلان عن شغل الوظيفه التي خلت باعاده تعيين لمده ثلاث سنوات، خمسه ان يكون اعاده تعيين في بدايه مجموعه الوظائف المعاد التعيين عليها، ستة أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجر المقرر للوظيفه المعاد التعيين عليها او كامل أجر السابق ايهما اكبر ويتم تسويه الاجر المقرر للوظيفه المعاد التعيين عليها وفقا لحكم الفقرة السابقة لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا للمادة 76 من القانون، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره وصدر بتاريخ 20/3/2019، خليك معايا، دلوقتي الموظف. اللي حصل على مؤهل اعلى قبل العمل باحكام القانون. قانون الخدمه المدنيه رقمه 81 لسنه 2016 وتم العمل به في اول نوفمبر 2016 يبقى اي موظف اخذ مؤهل اعلى قبل 1/11/2016 او مؤهل اعلى قبل 1/11/2019 من حقه انه يقدم على اعاده تعيين في وظيفه جديده ولكن عندي مجموعه تحفظات. رقم واحد وقال وفقا لحاجه العمل. الكلمه دي مطاطه. ممكن تكون حاجة العمل تقتضي ويقول لك لا ليه؟ لأي أسباب مفيش فلوس الوظيفة دي محجوزة لشخص معين إلى آخره ده رقم واحد رقم اتنين الفقرة الرابعة من المادة قالت عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة عين لمدة ثلاث سنين طب افرض اتطلبت هو الطلب دوت أنا متسبب فيه ولا أنت كجهة إدارية المتسببة فيه أنا مالي أنا حاسس إنه الفقرة ديت اللي هتديهولك باليمين هتاخده منك بالشمال وعلى كلنا أنا شايف إنه كل موظف حصل على مؤهل أعلى قبل واحد 11 2016 او اثناء الخدمه بتاعته والحين 1/11/2019 يقدم على طلب اعاده تعيين هتقولي مش مستفيد حاجه لا خليك معايا في حته ما سلطة تقديرية وما فيهاش قولان، المادة 39 من القانون قالت الآتي: يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، يمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الاقل كما يمنح الموظف حافز تميز اخر اذا حصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها خلي بالك من الفقره اللي جايه ويكون حافز التميز العلمي المشار اليه بنسبه 7% من الاجر الوظيفي او الفئات المالية التالية أيهما أكبر؟ أ 25 جنيه لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، ب 50 جنيه شهريا لمن يحصل على مؤهل عالي، 75 جنيه شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل، 100 جنيه لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل، 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح الحافز اكثر من مره عن ذات المستوى العلمي يبقى خلي بالك بعيدا عن قرار رئيس مجلس الوزراء اللي فات دلوقتي لو انت حصلت على مؤهل اعلى متوسط او فوق متوسط ليك 25 جنيه حافز مؤهل عالي 50 جنيه حافز يبقى الموظف المتعين بثانويه عامه واخد بكالوريوس تجاره حتى لو لم يعاد تعيينه في وظيفه جديده بناء على انه حاصل على بكالوريوس تجاره ولكن له 7% من اجر وظيفي او 50 جنيه ايهما اكبر 75 جنيه لمن يحصل على دبلومه مدتها سنتين 100 جنيه لمن يحصل على درجه ماجستير 200 جنيه درجه الدكتوراه وأجي أسأل سؤال هنا هل في وظيفة معينة في ضوء قانون الخدمة المدنية بقى من شروط التحاق بها إنه حد يكون حاصل على ماجستير أو دكتوراه واللي حاصل على الماجستير أو دكتوراه أثناء الخدمة المدنية هتعمل معايا إيه هترفض إعادة تعيينه لان دوت هيعليه في مكان عالي ولا هتسيبه تديله الحافز ولا لما يجي تدور على وظيفه قياديه من اللي هم بتطلبوا درجه ماجستير والدكتوراه هتوافق انه ياخدها في حين انك انت ما سويتلوش الوظيفه بتاعته في الاول. في كل الاحوال اعزائي المشاهدين كل اللي هيستفيد من القرار دوت انا شايف انه يروح يقدم على طلب اعاده تعيين حتى لو اترفض ارفق الشهاده بتاعتك في اداره الموارد البشريه وطالب بحافز التميز العلمي بتاعك المشار اليه في الماده 39. اخر فقره 39 قالت انه تحدد اللائحه التنفيذيه شروط وضابط منح حافز التميز. اللائحه في الماده 124 قالت الاتي: يمنح حافز التميز العلمي وفقا للشروط والضوابط الاتيه: ان يحصل الموظف اثناء الخدمه على المؤهل الاعلى او الدبلومات او الدرجات العلميه المشار اليها في الماده 39 من القانون او ما يعادلها، اتنين ان ينتصر ما يحصل عليه الموظف من دبلومات او ماجستير او دكتوراه بطبيعه الوظيفه التي يشغلها، تلاته ان يستحق الحافز اعتبارا من تاريخ اعتماد السلطه المختصه بالنسبه لشغلي الوظائف القياديه، وظائف الادارات العليا، وظائف الاداره الاشرافيه من تاريخ اعتماد محضر لجنه الموارد البشريه لشاغلي باقي الوظائف. هي اغفلت المؤهل متوسط او فوق المتوسط والمؤهل العالي وتكلمت عن الدبلومات والماجستير والدكتوراه. ولكن لو ما يخلش بحقوق الموظف الحاصل على مؤهل اعلى سواء متوسط او فوق متوسط او مؤهل عالي. لو عجبك الفيديو انت لي لايك وشير وسبسكرايب. مع قناه مستشارك القانوني المايكل بساده المحامي. شكرا اعزائي المشاهدين.